Закралися з трагічної події. Гірким булем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невлагана смерть забрала ще одне молоде життя Смілянина Кривенка Дениса Олеговича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації, безстрашні. Мушні, наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Денис Олегович служив старшим солдатом, водієм 3-го аеромобільного відділення, 3-го аеромобільного взводу, 2-ї аеромобільної роти, 1-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, Мужньо, виконавши військовий обов'язок, по бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 25 лютого 2023 року в результаті обстрілу стрілецької зброї в Донецькій області. Шануємо хвилиною мовчання на мирущу пам'ять про нашого земляка Дениса Олеговича Кривенка. Родину, шановні сміляни, черговна сумна змістка прилетіла в наше місто. У боях за незалежність нашої батьківщини загинув наш герой, наш земляк. Молода людина, який ще жити, жити, жити, виховувати діточок, люблячий чоловік, люблячий син, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів для втіхи і рідним, близьким покійного. Від імені міського голови Сергія Ананка в Смілянської громади висловлюємо глибокі співчуття родині покійного. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні побратими, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проваджаємо останній шлях справжнього героя. Сина, батька, чоловіка, Брата, на кінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, свою країну. Але одного дня його серце зупинилося. Кривенко Денис – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних Сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним згиблого героя. Відходять наші десантники, відходять наші хлопці, які так мріяли про небо, про те, щоб звідти мати можливість під куполом парашута приземлитися і виконати свій обов'язок, військовий обов'язок. Сьогодні душа Дениса, Оленина, на небо. Лине туди, куди він завжди споглядав, у ту височинь. Так, ми сьогодні боремося зі злом. Так, Господь прикладає багато зусиль для того, щоб в наші вуха, в наші серця укласти те, що кожного із нас місія сьогодні здолати зло, першу всього у своїм серці, Друге, в зовнішньому світі, сьогоднішній день, коли прийшло на нашу державу, сьогодні ми проваджаємо Дениса. Він виконав свою місію. Він лине до Бога. Він лине на небо. Господь йому уготовив царство Боже. І сьогодні, прощаючись, важко споглядати на рідних, близьких, тому що вони мали надію на нього, він мав бути опорою для рідних, для мами, для дружини, для сім'ї своєї, для дітей. Але зваживши баланс своєї родини і важливий баланс своєї батьківщини, він виконав місію захисту своєї батьківщини. І це є приклад для кожного із нас. Царство Небесне тобі! Побратими. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Настала хвилина властання попрощатися з нашим героєм Денисом Олеговичем Каргенком.